Олександр Оганьян каже, 4 листопада сів до маршрутного таксі номер 11 в центрі Мелітополя та поїхав у справах. Під час руху водій втратив керування. Маршрутчику стало погано, всі кричали помогіть. Маршрутнику стало зле. Всі кричали: допоможіть, зупиніть маршрутку. Я з кінця маршрутки прибіг, тому що ніхто не допомагав. Маршрутнику стало погано, його почало трясти. Він виїжджав на сусідню смугу. Я прибіг, взяв кермо, скермував на свою смугу і зупинив маршрутку. Потім намагався надати першу медичну допомогу і тримав йому голову, щоб він дуже сильно нею не хитав. Олександр розповідає, надавати першу медичну допомогу навчився в скалуцькій організації Пласт, а кілька тижнів тому почав навчатись в автошколі. Згадує, на момент ситуації в маршрутці було близько 10 пасажирів. Коли маршрутка остановилась, вони всі просто вийшли. Коли маршрутка зупинилась, вони всі просто вийшли та розійшлися. Я дочекався швидку, їм розповів, що сталося, і потім мені подякували та сказали, що я можу бути вільним. 15-річна Вікторія Нікольська стала очевидицею вчинку Олександра Оган'яна. Ми їхали на сходини, бачимо, що стоїть маршрутка посеред дороги. Наш маршрутчик зупинив маршрутку, а ми бачимо, що стоїть мій друг. Ми спочатку подумали, що там сталася аварія, але потім побачили, як трясе маршрутчика. Бачимо, що у нього з рота йде піна. Дивимося, Олександр тримає маршрутчика, щелепу йому тримає, а потім почав викликати швидку. Він був трохи переляканий, по його очах було видно, що він переляканий, але він взяв себе в руки і, можна так сказати, врятував фреді. Все це було правильно зділано, Все це було правильно зроблено, звичайно, щоб не було западіння язика, щоб не було асфіксії і звичайно, щоб не наступила смерть. Виконувачка обов'язків, завідувачки Мелітопольського відділення екстреної медичної допомоги Світлана Краснова каже, медики швидкої надали 51-річному водію першу медичну допомогу. Від госпіталізації він відмовився. Йому була зроблена ін'єкція. Йому зробили ін'єкцію внутрішню вену, і після цієї ін'єкції стан хворого поліпшився. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій нагородили Олександра Оган'яна за його вчинок. А також будуть номінувати його на участь у всеукраїнській акції «Героя-рятівник року». Нам сьогодні дуже приємно познайомитися з Олександром, він мешканець нашого міста Менітополь. Завдяки його діям він попередив дорожну транспортну пригоду, тому що нас могли бути непередбачувані. Поки ані директор фірми-перевізника, ані водій із хлопцем на зв'язок не виходили. Олександр Оган'ян каже, почути дякую від них було було б достатньо.